اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بني رسول الله السلام عليك يا بني أمين ابن سيدي الوصي السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرسية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعل الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعل الله أمة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امه قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت الى الله وَإِلَيْكُمْ منهم ومن اشياعهم واتباعيهم واوليائه يا ابا عبد الله اني سلم لمن سال مكرهم وحرب ولعن الله بني اميه قاطبه ولعن الله ابنه مرجانه ولعن الله عمر بن ساع ولعن الله شبرا ولعن الله امه اسرجت والجمت وتنقبت لقتاليك بابي انت وامي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثاريك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله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 وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتي وبالبراءة ممن قاتل الكر وبالبراءة ممن أسس ساس علي وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشياعكم برئت الى الله واليكم منه واتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءه من اعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلمون لمن صار لكم وحربون لمن في اوليائكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والاخره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 أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبةً ما أعظم ذا وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك. صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم اللهم فضاعف عليهم الأعمال والعذاب الأليم اللهم إني أتقربوا في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليه وبالموالاة لبيك وآل نبيك عليك وعليهم السلام جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم خص انت وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن ساع وشمران وال ابي سفيان وال زياد وال مروان